وسع لها الميدان يا قصر الافراح وقت على امتحان الفواري وسع لها الميدان يا قصر الافراح وقت على امتحان الفواري هذه مهره عن هالقمر غاب وانزاح ومن هالسحب حتى النجوم السواري تضوي بطلتها مثل نور ظلام العداري اللي جلى نور ظلام الغداري بنت الذي سموه قاسها ظل اللي على كسب البطولة ضاري نفسه على حبابه مثل عز نطاح واذا نصاه المبتلي راح باري وقت الرحى بارح وذا زعل كلن يقول يا حذاري، وذا كل اللي يقول يا حذاري، واذا جلس في مجلس حقوق واصلاح، حكمه يرد المعتدي والمماري، هذا ابوها سعد والنور والضاح يتربه اللي عنها للطيب داري، يالله تجعل منزله بعد ما راح في جنة الفردوس بين الحواري، في جنة الفردوس بين الحواري وترسل على ذنوبه من العفو مساح اكبرها تمحوه قبل الصغاري واليوم يا مهره طير السعد لاح دام النصيب يصيب والوقت جاري هذه حييه وصف. لابسه بشت وشاح بشتال اماره والوشاح الوزاري بشتال اماره والوشاح الوزاري اذا مشت قامت تبجح تتجاح وتقول زين الكون كله يساري في بيت اهلها ما بعد طمعه طاح متبختره في ظل سود ضواري واخذ الامانه عندك الي وخليك عليها يا نسيب مداري وخليك عليها يا نسيب مداري قلتلك فود تستاهل الطيب لفح فعلك وطيبك له شهود ومواري فعلك وطيبك له شهود ومواري